السلام عليكم كيفكم يا جماعه كيف اخباركم اليوم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقه انا عم يجيني كثير كلام انه اذا في مجال بس شوي صغيره نفصل عن نموذج المركب اللي اخذناه اخر مره طيب باختصار يا جماعه وببساطه وبسهوله في فيصل في حبكه بين النموذج المركب والنموذج التصحيحي العادي إن كان عرضي أم عكسي طبعا أولا بدك تحط في بالك أن النموذج المركب هو ليس إلا نموذج تصحيحي بمعنى هو ما بيجي عكسي تصحيحي حكما يعني أنا عندي صعود وين الماوس أنا عندي صعود بيجي بطريقة معينة ثم بعدين بكمل ماشي فهو تصحيحي بامتياز هذا أولا ثانيا هو بده يجي يا بي يا أما ب 2 4 B وهكذا طيب يا شماعة باختصار ركز معي لو سمحت لحتى أقول لك وين الفيصل وين الحبكة بموضوع النموذج المركب هو في حبكة صغيرة وطبعا فضل الله عز وجل هي واحدة من أهم الإضافات اللي الله تبارك وتعالى أكرمي فيها عندك طلعه شوف استاذ قمه قاع اذا نزل طبعا في عندك انت حب... حبكتين او فيصلين راح نحكي بالفيصل الاول عمل قمه مساويه ماشي طبعا هون قفل تحت اذا طلع من هون مثلث قائم صاعد اذا طلع من هون مستطيل ماشي اذا طلع من هون مستطيل بمجرد ما أفل تحت القاع الأخير مع تساوي القمتين بمجرد ما أفل تحت القاع الأخير مع تساوي القمتين فاعلم أننا انتقلنا إلى نموذج مركب إذا أفل بالتالتة نزل رابعة خامسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خلصنا إذا قفل بالخامسه نزله بيكمل وبيطلع يعني عندك اما بيقفل بالخامسه مثل هون او بيقفل بالثالثة مثل هون خلصنا بهالبساطه طيب بنجي طبعا هلا فرجيكم اياها هون على الشارت ممكن يكون نموذج شوف أستاذ قمة قاع قمة أدنى بقى هذه الحبكة الثانية إذا طلع من هون راية إذا طلع من هون مسلس قائم هابط إذا طلع من هون وتد طبعا هالنقطة أفلت تحت القاع الأخير إذا طلع من هون علم طيب راح أفل هذه الحبكة الثانية بقى ما أفل تحت التابع؟ تعالنا إلى مركب. ثلاثة أربعة خمسة بعد الثلاثة طلع. يعني هون أفل بالثالثة، أفل بالخامسة نزله طلعة. باختصار، ها شايفين ما اسهلوا أنا على فكرة المركب كتير بحبه، يعني أحيانا بيعطيك توجهات حلوة. ها عمل مساع على أساس بيطلع من هون. أم لا؟ أفل هون بالخامسة وطلع. هون أفل بالثالثة. بهالبساطه يا جماعه بهالبساطه وبهالروعه هو فيصله اقفال الشمعه هي الحمد لله واحده من اهم الاضافات طبعا نطبق بقى على الشارت الشارت يا استاذ انا محددهم بأعمدة بس لحتى ما نضيع وقت المقطع طبعا بتلاقيهم دائما يعني طبعا دائما قلنا انه النموذج المركب تصحيحي يعني عندي صعود راحه صعود او هبوط راحه هبوط هلا نحن هون ما عندنا نموذج تصحيح ركز استاذ قمة انا خصوصي نقيتو شوي صغيرة كومبلكس خصوصي قمة قاع قمة ادنى قاع اعلى لو طلع من هون راي راح نزيل وين افل بالخامسة افل تحت التابع ما افل تحت التابع خلص حكما مركب الخامسة الخامسة رح تكون اما بطول الثالثة 88% الى 110% من الثالثة بنسبة 90% مثل ما حكينا بالمقطع الابل او بطول 61% من الثالثة بنسبة 10% وهذا الحكي نحكي بالمقطع الابل تعال نشوف ستارس. طرب بال 88 تماما بالضبط وطلع، طبعا بالمناسبة هون في خمس موجات، ثلاث موجات، خمس موجات مثل ما منعرف. خمس موجات، ثلاث موجات، خمس موجات، ثلاث موجات، خمس موجات، بتشوفهم بالمقاييس تحت ام 30 او ام 15. ماشي؟ هون ارتد بال 88، فهذا الحبكة الثانية أو الفيصل الثاني اللي هو إنه تكون القمة الثانية أقل من الأولى. ماشي؟ هون قفل بالموجة الخامسة، لو قفل مثلا هون، كان عنده اصا طلع نزلة يعمل خمس موجات عندك انت هيك بدك تعتبره ضلع اثنين ثلاثة شوف ضلع اثنين ثلاثة اربعة خمسة ضلع اثنين ثلاثة اربعة خمسة برجعو باللك انا خصوصي نقيته شوي صغيرة كومبليكس لحتى يعني نقيت نوعا ما الاصعب لحتى تستسهل عليك باقي الامور وهو مثل ما رسمناه على فكره يعني هيك بيجي بهالبساطه يعني هو سهل طيب استاذ منروح بال اللي بعده هذا قمه قاع قمه مساوية بس ما أفل طبعا فوقها معناتها مساوية راح وين قفل الاخ؟ تحت القاع الاول، شايف هالنص، شايف هالاقفال؟ خلاص فورا انتقلنا بقى الى نموذج مركب ما في ضلع اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تعال نشوف خمسة شو طولها من ثلاثة شايفين؟ 88 ل 100 بيناتهم 95% تقريبا شايفين يا جماعة؟ ضلع اثنين ثلاثة أربعة خمسة ضلع اثنين ثلاثة أربعة خمسة خلصنا خلص المركب بهالبساطة هو هي الحبكة الأولى أو الفيصل الأول فهو فيصلين هو الاقفال هو الفيصل عرفت يعني هو يا أما نمو أحد نماذج الاستمرار اللي حكيناها اوريدي كتير يا أما إذا صار اقفال بهذا الشكل مركب أو إذا صار إقفال بهذا الشكل مركب. قفل بالتالتة بده يعمل أربعة خمسة. قفل بالخامسة مثل هون بده يعمل يكمل خمسة ويطلع. هون قفل بالتالتة أربعة خمسة. بعتقد والله أعلم هيك تمام والله أعلم. طيب يا جماعة حابب بس هيك شوي صغيرة دردش عن الذهب هيك بشكل لطيف يعني. لاحظوا برأيكم هل السيران أخذوا الدفة بعد هالحالة العرضية؟ يعني غالبا والله اعلم، طبعا يا جماعه انتم مشوا على السيناريوهات بتحليل الذهب اوريدي دائما بقول لا تبدا من هذا المقطع عيد من الاول احنا عم نحكي مثل اكاديميه مثل سلسله ان شاء الله وتعالى. المهم اه اه في طبعا سيناريوهات يعني مقاطع كثير تحلل فيها الذهب اوريدي شوفها. بسلسلة تعليم التحليل الفني والأساسي وبسلسلة الاليت المهم استاذ نحن عنا واحد اثنين واحد ممتد اثنين ثلاثة أربعة خمسة والله أعلم خمسة بقدي ثلاثة شوف استاذ أول شيء يعني تقريبا واحد وستين واحد ممتد واحد وستين عنا واحد ممتد اثنين وعنّا خمسة شايفين بالضبط خمسة بقدّ ثلاثة خمسة بقدّ ثلاثة خمسة بقدّ ثلاثة عنّا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة طبعاً انت فيك ترسم الـ Expansion من هالنقطة أو يعني فيناك تقول من هالنقطة بس يعني الاندفاع العنيف لأنه هون في زيل قوي شايفين يا جماعة كيف أنه هو فن أكثر منه علم هون في زيل طويل ودائماً منقول الزيول هي ليست إلا ا ا ا ا ا يعني emotional trading أو إنه تداول عاطفي ففيك طبعا من هون او من هون بس يعني يميل انه من هون لانه من هون اخذ بقى الزخم بالصعود والله اعلم ماشي طيب فمعناته واحد ممتد 2 3 4 5 معناتها كل هي شو هي استاذ هي واحد احنا هلا باثنين هي واحد احنا هلا باثنين فهلا شو بده يصير بده يطلع بقى هلا شو بده يصير بده يطلع بقى والله اعلم واحد ممتد كل هي واحد ممتده اثنين بدي يطلع يعمل ثلاثة أربعة خمسة خلينا نجرب ناخذ فكرة يعني ندردش مع بعض هلا طبعا بدنا نرسم بقى بما انه كلها هي الواحد نرسمها من الأساس يعني والله أعلم والله أعلم هذا حكي دردشة هذا سيناريو أول في سيناريوهات سابقة واحد ممتد اثنين ثلاثة أربعة وخمسة بقد ثلاثة تعال نشوف ها هيك ها بهالبساطة ما من هون لهون ثلاثة يعني اثنين 82 خلينا نقول من هون لانه هون يا جماعة ما تنسوا شايفين هون هذا الحد برجع وبقول أنا ما كثير عم فصل مشان ترجع للمقاطع اللي قبل، ارجعوا للمقاطع اللي قبل يعني هون ثلاثة الأم شايفين طبعا في سيناريوهات ثانية اللي هو هيدا هذا كله واحد المهم هون هون ثلاثة الأم طيب هذا هو ليكو نشوف حتى يمكن هون هون ما كثير باين شايف لانه هو عباره عن شهري هذا ثلاثه الام فنحن قلنا واحد ممتد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ماشي؟ شوف استاذ اللهم صل على الحبيب تعي لهون انتي نكون دقيقين شوي مية واتناش تسعة وخمسين ننزل من هون مثلاً تقريباً بالضبط مش تقريباً يعني تسعة وخمسين هي ستين آه بدي يطلع بدي يطلع عن عند ثمانة وتلاتين بعدين بدي نزل يصحح لهون يعمل خمسة شوفوا يا جماعة خلينا نشرح خلينا نحط هيك مثل عم تعودين انه والله ما كان ببالي أنا انه نعمل هيك بس يعني يعني انا ببالي انك انت تدخل تشوف الشي القديم اوتش اوتش هاتلي ليها دايما هي عم تكون منزعجه خلص طيب رح اعمل هيك انا ماشي أخضر مثل ما متعودين لأنه صعود ماشي لهون لاتمانا وتلاتين هذا فيبو هو منشيله لاتمانا وتلاتين شو قلنا نحن بعدين هعمل هيك بس شوف استاذ وفي عنا يا طويل العمر في عنا من هون شايفين يا جماعة عنا هذا التصحيح فصار تركز معي واحد اثنين والله اعلم ثلاثة اربعة خمسة تعال نشوف اربعة شو جاية من الفيبل عادي على الثلاثة وعشرين في المية شايفين بالضبط جاي شايفين على الثلاثة وعشرين في المية خليني رقمها هيك بشكل صغير يعني خليني اقول على لانه بما انه نحن على 1 فلازم تكون اصفر واحد شايفين هالواحد هيك مصغرينها نحن رجع على الأبل ها حك تشتغل على من راسك رجع على الابل قارن انا خصوصي عن هيك لحتى تنجبر انك ترجع للقبل انا بيهمني انك تفهم شايفين يا جماعة البساطة ان شاء الله تعالى طبعا كمان حتى هيدا كمان يعتبر سيناريو اول نشوف عم ندردش مع بعض يعني منشوف واحد ممتد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ماشي؟ كمان هذا السيناريو أول أكيد رح يكون في إلو سيناريوهات ثانية أو مش أكيد يعني لازم نعمل سيناريوهات ثانية، يا جماعة أنا مرة سُئلت إنه طيب ليش أنت بتعمل أكثر من سيناريو؟ يعني أنت عم بتحط مصاري في في في هذا السوق وهذا السوق يعني مصاريك طالع عينك لشبتون يعني تعبان فلذلك بدك تشتغل صح إذا بدك تشتغل صح وتأمن من بعد فضل الله عز وجل ثم العلم على دخلك وعلى مالك يفضل انك تعمل اكثر من سيناريو، على فكره يا جماعه انا انا كمان بيجيني كلام انه طيب ليش غيرك ما بيعمل هيك؟ انا ما دخلني بغيري، المهم انه انا بدي أمن من بعد فضل الله عز وجل انكم انتم تكونوا بالسليم وبالامان قدر الامكان. فلذلك لازم تعمل اكثر من سيناريو، حوالي وحلاوة الموضوع، شو هي حوالة؟ وحلاوة الموضوع انه سبحان الله ما, ما, ما فلوس ومصارف حوالات المهم حلاوة الموضوع انه السيناريوهات عم تتبع نفس الاتجاه يعني, يعني اذا كان سيناريو تاني هلا اضفنا له الكلام سعودي سيناريو ثالث سعودي سيناريو رابع سعودي كله كله والسيناريو الاول سعودي فوالله اعلم سيران ممكن بنسبة عالية أخدوا الدفة بدون يبلشوا يطلعوا بكون شكل هون راية إلا اللهم إذا بده يعمل هون مركب إذا عمل مركب بده ينزل يأفل تحت التابع بده يكون عنا قمة قاع قمة أدنى قاع أدنى وبدي أفل تحت التابع ممكن يعمل علم أو وتد ويطلع طبعا إذا عمل مركب أو علم أو وتد تغير السيناريو فهمت الله يعطيكم العافية يا رب اختصار حكينا على نماذج المركبه ببساطتها وبلطافتها وحكينا شوي عن الذهب تفضلوا هي المقطع ان شاء الله تعالى بنشرفكم بمقطع جاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته